الرعب، الخوف والاثاره، دي مش مجرد كلمات بننطقها، دي مشاعر واحاسيس صعبه اتحفرت في قلوب ناس عاشت لحظات حقيقيه مؤلمه وموجعه، والاصعب انها لحظات ويمكن ساعات وايام من الفزع، والليله بيحكوا على تجاربهم بكل تفاصيلها اللي احيانا بتسيب الركب وتهرب النوم من العيون ويفضل السؤال، لو احنا مكانهم كنا عملنا ايه؟ خمس قصص حقيقيه وحصلت فعلا، هحكيها زي ما وصلتني. يا ترى جاهزين لجرعه الليله من الادرينالين ومشاعر الهستيريا المرعبه. يلا بينا واول حكايه. ساره من الجزائر وقصه حقيقيه جديده، حصلت بالفعل. دايما قصص ساره بتكون محفزه للادرينالين على قناه مستر كايرو. قصصها فعلا مخيفه ومرعبه بكل تفاصيلها اللي بتشيب الشعر نتيجه مساحات الاثاره ولحظات الفزع اللي بتعيشها لنا. بقول لكم ايه؟ تعالوا نسمع حكايه المستشفى اللي معروفه باسم مستشفى الحلقه الاخيره. هحكي لك النهارده كان موقف حصلوا في مستشفى 1 نوفمبر في الجزائر. ده مستشفى كبير أوي وهو مستشفى جديد عمره في حدود 13 سنة، فيه أحدث الأجهزة والمعدات وأفضل الأطباء. المستشفى نظيف جدا تحس كأنك في مستشفى أوروبي، بس الغريب فيه إنه كان معروف ومشهور بلقب غريب شوية، لأنهم بيسموه مستشفى الحلقة الأخيرة. والسبب إن فيه نسبة وفيات عالية وخيالية. زين واو مريضة كان عمرها 17 سنة دخلت المستشفى عشان كان عندها كيس مائي في الكبد لكن حالتها طولت وفضلت اكتر من 3 شهور في المستشفى مع ان الحالات اللي من النوع ده دايما بتتعالج بالاكتر وبالكتير قوي في 15 يوم حالتها كانت بتدهور يوم ورا يوم هي كانت بنت شابة متعلمة في فرنسا بنت اكابر كانت بتتدلع كتير وكانت دايما بتنده علينا تستعجلنا لما نروح كانت بتطلب مننا نقشر لها البرتهان او تطلب مننا نغير لها قناه التلفزيون او احيانا تطلب طلب هي نفسها تقدر تعمله لكنها كانت بتفضل ان احنا اللي نعمله فكنا دايما نتضايق من تصرفاتها انا كنت قريبه منها فكانت دايما بتشتكي لي من الممرضين ومن كل حاجه حواليها في الفترة الأخيرة ابتدت تحكي لي إنها بتشوف ناس بيمشوا في الجناح بتاعها في فترة الليل، كانت دايماً تقول هما يا إما من غير رجلين أو من غير إيدين، وإنها بتشوف شيء ضخم أسود من غير ملامح في ركن من أركان الأوضة. أنا كنت بحكي للممرضين والدكاترة علشان أنا كممرضة كان لازم أعمل تقرير وأحكي كل حاجة. وعلشان كمان افتكرت انها بتهلوس او عندها مشكلة في المخ بعدها عملنا لها اشعة بس ما كانش في اي حاجة في مخها مخها كان سليم الممرضه المسؤولة مسكتني من ايدي وقالتلي انا مصدقاها في كل كلمة بتقولها البنت دي البنت دي ما بتخرفش وبعدين بصط لي بعين سرحانة وبتفكر وقالتلي هي بتقول ان كل الناس اللي بتشوفهم مبطورين الاطراف طيب اللي انت مش عارفاه ولا الدكاتره هنا عارفينه ولا واخدين بالهم منه ان الجناح ده من كام سنه كان جناح مخصص لمرضى السكر مبطورين الاطراف واللي كانت حالتهم شبه ميؤوس منها فكانوا بيتحولوا هنا ووقتها كان في وفيات ياما اكيد هم دول اللي بيظهروا لها. في يوم وانا بعمل دوره على المرضى لقيت سرير المريضه دي فاضي ما كانتش موجودة في مكانها. أنا رحت دورت عليها في كل مكان، في الآخر بصيت في الحمام برضه ما لقيتهاش هناك. بصيت في الساعة كانت حوالي اتنين ونص الفجر، فجريت ناحية الباب، لقيتها عريانة بالكامل، وبتحاول تفتح الباب اللي كان مقفول بالمفتاح. أنا جريت ناحيتها ومسكتها من إيديها، كانت مفتحة عينيها، بس مش صحية زي ما تكون نايمة. ضربتها بالألم وابتديت اهزها هنا اتخضت لما شافت نفسها عريانه وقالت لي في ايه؟ عملتي ايه؟ عملتي لي ايه؟ وابتدت تصرخ. قمت اخدتها لاوضتها وهددتها وهنا ابتدت تفتكر اللي حصل لها وقالت لي انا كنت نايمه بس جه عندي حوالي ثلاث اشخاص انا ما اعرفهمش كانوا لابسين ابيض في ابيض وقالوا لي يلا قومي معانا احنا جايين ناخدك معانا. فانا افتكرتهم بتوع العمليات علشان كده قلعت هدومي وكنت رايحه معاهم وبعدين ابتدت تضحك وقالت لي ياه ده انا مجنونه انا ابتديت اشوف احلام واصدقها ولا ايه انا سبتها ترتاح بعد ما قعدت معاها شويه وهي راحت في النوم كل يوم على الساعه السابعه الصبح انا بقيس الضغط لكل المرضى قبل مروح هي كان ضغطها سبعين على خمسين أنا ابتديت تقلق علشان وشها كان أبيض وشفايفها كمان فاخدت الضغط مرة تانية بس كان المرة دي خمسين على تلاتين يعني دي كانت بتموت في إيدي بسرعة بلغت الدكاترة وعملنا كل اللي نقدر عليه من إسعافات بس كان حكم ربنا فوق كل شيء البنت دي ماتت حوالي الساعة عشر الصبح أنا كنت متعلقة بيها قوي فما خرجتش وفضلت اعيط قدام باب الاوضه بتاعها ووقت الزياره كان واحده ونص بس الساعه كانت حوالي 11 لما لقيت ام المريضه دي ماسكه في ايديها باقه ورد وكيس فيه اكل وجايه ناحيه الباب بس وقفت لما شافتني بعيط وسالتني مالي قلت لها شخط فيها علشان كده بعيط وبعدين قلت لها بس ايه اللي جابك دلوقتي ده لسه بدري الزياره الساعه 12 ونص مفيش حد هيسيبك تدخلي دلوقتي. لقيت عينيها كلها دموع وهي بتقول لي انا ما نمتش كويس وقلقان على بنتي. هي كويسه؟ حصل لها حاجه؟ قلت لها ليه بتقولي كده؟ فحكت لي على موقف انا عادة بشوفه في الافلام وعمري ما تخيلت انه ممكن يحصل مع الناس العادية اللي بقابلهم كل يوم. قالت لي في عندي في الصالون حيطة انا معلقة فيها الصور كل العيلة وانا بشرب قهوتي الصبح النهارده دون عن كل الصور صورة بنتي وقعت انا حسيت وقتها ان في حاجه حصلت لبنتي انا اتسمرت في مكاني وهربت منها علشان ما حبيتش احضر لحظه ما يتقال خبر وفاة بنتها ومن يومها كل ما حد من المرضى يقرب يموت كان دايما يقولي انا شفت ناس لابسه ابيض في ابيض فعلى طول بعرف انه هيموت المواقف في المستشفى الحقيقه كتير والموقف التاني اللي لك ده، موقف لممرضة من زمايلنا. والموقف ده كان موقف صعب جدا. اسمعوا معايا. زميلتي مليكة ممرضة في قسم الطوارئ، كانت هي ودكتور بيعملوا دورة على المرضى، وعلى حوالي الساعة 3 الصبح وهم الاتنين خارجين من أوضة المريض، شافوا عند باب الدخول سلويت. سلويت الشيء ضخم وإيديه طويلة. الشيء ده كان أسود في أسود. وكان ملهوش راس او ملامح كان مجرد كيان مخيف هي مسكت في الدكتور وابتدت تصرخ وتقول له انت انت شايف انت شايف بص بص شايف اللي هناك ده الدكتور حط ايده على بقها وجرها لمكتبها وهناك حاول يهديها بس هي كانت بترتعش كانت خايفة ومرعوبة الدكتور قال لها ايه دي, ايه دي قالت له انت ما شفتش اللي انا شفته هنا الدكتور رعبها أكتر لما قالها أنا شفت نفس اللي انت شفتيه وبعدين قالها بصي علشان الليلة دي تعدي على خير لازم تقري القرآن ده أولاً أما ثانياً انت مش لازم تقعدي لوحدك عشان أنا عندي عملية جراحية ومش هكون معاكي ثالثاً ودي أهم حاجة اوعي إيه تحكي لحد على اللي احنا شفناه علشان لو حكيتي بجد هتتأذي على الأقل عدي الليلة دي. بس مليكة كانت زي المجنون، ما سابتش حد إلا وحكت له، تقريبًا كل المستشفى سمعوا الحكاية. حوالي الساعة أربعة الصبح الكل كان نايم، وهي كانت لوحدها. ومن سوء حظها كان باب المكتب من الإزاز، وكان المكتب قصاد باب الخروج اللي ظهر فيه الكيان الأسود إياه. مليكة بتحكي وبتقول أنا وزي ما أكون مش عارفة أتحكم في نفسي، كنت عمال أبص ناحية الباب مع إني كنت خايفة، بس كنت ببص وكأني مستنية إنه يظهر من تاني، وبالفعل ده هو اللي حصل. الكيان ظهر في نفس الركن، أنا غمضت عينيا وما كنتش عارفة أقرأ القرآن، كل اللي كان طالع مني يا رب يا رب. لما فتحت لقيته قرب وكان في وسط الممر. فغمضت تاني بسرعة ولما فتحت عيني لقيته واقف قدام باب المكتب بسرعة غمضت عيني وابتديت اصرخ وصرخ لكن لما فتحت عيني المرة دي كان واقف قدامي بيني وبينه كام سنتيمتر وحسيت اني بتخنق كان جسمه كانه من دخان المرضى من كتر الصريخ اتصلوا بأمن المستشفى اللي جه بسرعة وفي دقيقة اتحول مكتب مليكة لخلية نحل من رجال أمن وناس بتتفرج وحسب شهادة ممرض كان كبير في السن ومعروف بالتدين قال إن الأمن كانوا بيحاولوا يسيطروا عليها لكنها كانت عمالة تترفع وتترمى في الأرض بقوة جديدة لدرجة إن أكتر من سبع رجالة من بتوع الأمن ما كانوش قادرين عليها والوضع ده استمر أكتر من ساعة ونص لحد ما الفجر قدن وبعدها خرجوها في عربيه اسعاف على بيتها على طول ومن بعد الواقعه دي لو حد سالها على اللي حصل كانت بتتنرفز وتتعصب بشكل رهيب ومن يومها كمان هي بطلت تعمل شفتات بالليل وبقت بتعمل شفتات بالنهار بس القصه دي اتشهرت جدا وكل العمال اللي في المستشفى عارفينها باسم حكايه مليكه في الاستعجالات بالمصر يعني في قسم الطوارئ أنا بشكر سارة على التجارب وفي انتظار كل قصصها الواقعية اللي بتكشف لنا عن عالم غامض وغريب إحنا ما نعرفش حاجة عنه الحكاية دي من مصر وتحديدا من عشق حكاية عشق مع سحر التفريق كانت حكاية مرعبة ومخيفة لأقصى درجة وده السبب أني هسيب رابط القصة في خانة الوصف علشان اللي ما سمعش القصة يقدر يسمعها لكن النهاردة عشق رجع بأحداث تانية بتوضح القدرات الخاصة اللي بيتمتع بيها الزوارين عشق في تفاصيل رسالتها قالت أنا توقعت أو كان عندي فكرة بالمعاد اللي أمي هتتوفى فيه قبل وفاتها بعشر سنين السبب اللي بيخليني أقول كده إني قبل وفاة بعشر سنين حلمت بعمة ماما المتوفية، وهي قاعدة على السلالم اللي في مدخل التربة بتاعتها، وأنا شفت نفسي واقفة وبكلمها وبقول لها: إيه يا عمتي اللي عادت كده؟ ردت وقالت لي: أنا قاعدة مستنية أمك. أنا قلت لها: أمي؟ وإيه اللي يخلي أمي تيجي هنا؟ ردت عليا وهي بتشاور على القبر، وبتقول: أمك جاية هنا علي الخمسين ومن يوم الحلم ده وانا عايشه في كرب ونكد لحد ما الحلم تحقق فعلا وامي توفاها الله سبحانه وتعالى ايام قبل ما تتم الخمسين اللي بستغرب له ان لسه في ناس بتنكر عالم الغيبيات والروحانيات والجن والاشباح والعفاريت وعموما علشان الناس دي تحديدا انا هحكي لك التجربه دي واقسم بالله العظيم انها حصلت زي ما هحكيها بكل تفاصيلها من كام سنه كان في حفله خطوبه عند حد من جيراننا وانا كنت معزومه فيها وكان معايا اولادي وانا قاعده هناك في الحفله لقيتني ببص على العماره اللي قدام البيت اللي فيه حفله الخطوبه السبب اني كنت عارفه ان في واحده صاحبتي من زمان قوي عايشه في العماره دي وبالرغم من اني عمري ما رحت لها قبل كده في حياتي ولا عمري زرتها في بيتها ابدا، لكن فجاه لقيتني بقوم وبسيب الحفله، وبعدها لقيتني بنزل على السلالم بشكل الي، ولقيتني رايحه على العماره اللي قدام البيت واللي فيها صاحبتي اللي بحكي لك عليها، واللي كنت عارفه انها ساكنه في الدور الارضي، وبالفعل انا رحت على هناك، انا مش فاهمه انا كنت بعمل كده ليه. لما خبطت على الباب اتفاجئت بصحبتي بتفتح أنا ما كنت شفتها من سنين طويلة قوي لكن المفاجأة كانت أني لقيت البيت عندهم زحمة على الآخر تقريبا كل قرايبها كانوا موجودين وحضرين وهي كان شكلها حزين جدا ومتأثر قبل ما استفسر منها عن اللي حصل هي قالت لي أن مامتها اتشخصت بالسرطان وأن المرض اتمكن منها تماما وإن المسألة أصبحت مسألة ساعات ففضلوا إنهم يجيبوها تموت في بيتها وبين أهلها بدل ما تموت في المستشفى وبعدين طلبت مني إن أنا أدعي لها أنا لقيت نفسي بتصرف بطريقة غريبة ومش مفهومة أنا سبت صاحبتي وتحركت ودخلت جوة الشقة وعلى طول على الأوضة اللي فيها مامتها أنا معرفش إزاي أنا عرفت إن دي هي الأوضة اللي هتكون فيها مامتها وهناك لقيت الأم وشها للحيط وظهرها كان لينا واول ما رجليا خطط جوه الاوضه لقيت مامتها لفت وقعدت تبص لي بفزع كده زي افلام الرعب وايديها الشمال اترفعت وقعدت تشاور لي بحركات غريبه ما كنتش فاهماها قمت خارجه من الاوضه بسرعه لقيت بنتها اللي هي صاحبتي بتقولي على فكره هي كان جالها شلل نصفي انا مش فاهمه ازاي قدرت ترفع ايديها بالشكل ده دي كمان بقى اسبوع بيقولوا انها هتموت هتموت لكنها مش بتموت فياريت تدعيلها انا لقيتني لها بكل ثبات وبقول بشكل آلي وبصوت غريب على فكرة هي هتموت بكرة انا ما كنتش عارفة انا قلت كده ازاي انا اصلا مستحيل اقول كده وبعد ما قلت لها الكلام ده أخدت في بعضي وطلعت جري على باب الشقة وهناك لقيتني أخدت السلالم جري ومن هناك جريت في الشارع على بيتي اللي بيبعد عن المكان ده بحوالي عشر دقايق أنا أخدت المسافة كلها جري ما كنتش بفكر حتى أسأل على أولادي اللي كنت سايباهم في حفلة الخطوبة وبعد ما روحت كلمت جراني اللي كانوا في حفلة الخطوبة علشان يبقوا يجيبوا أولادي معاهم وهم راجعين وأنا دخلت نمت تاني يوم لما صحيت من النوم لقيت جنب الشمال كله مشلول بالكامل رجلي الشمال بحركها بصعوبة شديدة وكمان ايديا الشمال وكنت بتكلم بصعوبة لكني كنت عارفة انها مش حالة مرضية وبعدها عرفت ان الست والدة صاحبتي ربنا سبحانه وتعالى اتوفاها الصبح انا فضلت على الوضع ده حوالي تلات ايام بعدها اتحملت على نفسي وطلعت الجارنة اللي في الدور اللي فوقينا الراجل اللي فوق ده راجل شيخ راجل شيخ تقي اول ما شافني ومن غير ما اتكلم قعد يقرا عليا قران وقعد يقول سيبها دي ملهاش ذنب دي عندها اطفال وقعد حوالي نص ساعه يقرا عليا بعدها قام ضربني كتير قوي وبعد حوالي نص ساعه من الجلسه لقيت نفسي كويسه ودراعي اتحرك ورجلي كمان اتحركت وبقيت كويسه فهنا قررت اساله ايه سبب اللي كنت فيه ده؟ فقال لي لي الاول انت مريتي بايه؟ انا حكيت له على كل اللي حصل وبعد ما خلصت لقيته بيقول لي بصي هي الست دي كانت مريضة بالسرطان فعلا لكنها كانت ملبوسة بجن مجوسي وكان مشلول فلما عارف انها بتموت وانها كانت بتطلع في الروح كان عايز يلبس في حد تاني فلما شافك وانت أصلا من النوع المفتوح على عالم الروحانيات وجسمك بيتقبل أي حاجة أم بسرعة نقل عليك وعلشان كده انت الشلل جالك في نفس المنطقة اللي كانت عند الست دي وعلى فكرة هو كان جن طفل يعني مش كبير في السن ولا حاجة وده السبب اني قدرت أخرجه بسهولة المهم بالليل في نفس الليلة وعلى حوالي الساعة 4 الفجر لقيتني بقول لأولادي اسمعوا أنا هروح أجيب حاجة وهاجي على طول وبالفعل لقيتني نزلت من البيت ومشيت في الشارع لحد ما وصلت لميدان كبير في آخر المنطقة عندنا الميدان ده فيه جنينة كبيرة أنا لقيتني واقفة هناك حوالي ربع ساعة أنا مش فاهمة أنا كنت بعمل كده ليه وبعدها رجعت ولما رجعت كانت رجلي ودراعي ارتاحوا خالص مية في المية ودخلت نمت وصحيت وكل حاجة كانت رجعت لطبيعتها لما قمت طلعت الجاري الشيخ وحكيت له على الحصر وقلت له بس انا مش فاهمة انا ايه اللي نزلني من البيت الساعة 4 الفجر وليه رحت عند الجنينة دي قال لي انا على فكرة عملت رؤي عليك وعرفت ان الجن الطفل ده امه من قبيلة ساكنه في الجنينة اللي انت روحتيها دي وعشيرته ساكنه فيها وهو كان عايز يرجع لهم وعلشان كده هو اللي نزلك ووداك الجنينه دي علشان هو يرجع لمكان اهله انا طبعا كنت مذهوله وانا بسمع الكلام ده بس لولا اني عشت الاحداث دي كنت قلت ده بيقول اي كلام لكن ده بالظبط اللي حصل وانا فعلا ما كنتش فاهمه ايه اللي خلاني اتحرك الساعه 4 الفجر واروح الحديقه دي بعدها بتيجي ناس ويقولوا ما فيش عالم سفلي ولا غيبيات طيب ازاي يعني تجربة تانية مش ممكن هنساها، كانت حصلت من حوالي سبع أو ثمان سنين. كانت أختي تعبت فجأة ونقلوها مستشفى متخصصة نسا وجراحة. طبعًا ما كانش ينفع نسيبها لوحدها. فأنا أخذت أخواتي و فأخذت أخواتي وأولادي وأولادها ورحنا قضينا اليوم معاها في المستشفى. كنا موجودين هناك طول النهار. هي كانت خرجت من العمليات الساعة 10 صباحًا، وإحنا فضلنا قاعدين معاها لحد نص الليل لأننا كنا واخدين جناح خاص في المستشفى بعيد عن باقي المرضى. لما الوقت اتأخر والولاد كانوا عاملين دوشة. جات لنا ممرضة واستأذنت إن الولاد يروحوا لأن الوقت اتأخر وإن شخص واحد بس هو اللي يقدر يستنى مع المريضة. هنا أنا قررت بما إني أختها الكبيرة إني أنا اللي هستنى وخليت أختي الصغيرة تاخد ولادي وولادها وباقي المجموعة ويروحوا. لإن أختي الصغيرة كانت ساكنة قريب قوي من المستشفى، فده هيسهل عليها التعامل. وبالفعل على حوالي الساعة من الصبح اتصلت بيا وقالت لي إن المفروض إننا ننام شوية أنا وهي علشان اليوم اللي بعده نكون فايقين. فأنا قلت لها بصي مش هقدر أنام وأسيبها هنا في الأوضة في شيزلونج أنا همدد عليه وهخليني صاحية وأتابعها يمكن هي تحتاج حاجة. أختي وافقتني وقفلت على كده على أساس إنها هتيجي بكرة وهتستلم مني. أنا مددت على الشيزلونج وسبت التلفزيون شغال صورة بس من غير صوت، يعني يعمل نوع من الإضاءة الخفيفة في الجناح لأني كنت طفيت الأنوار كلها. دقايق وكنت غمضت عينيا، لكني كنت صاحية ومدركة لكل حاجة بتحصل حواليا. كنت بس بريح وفجأة حالة الصمت اللي في الأوضة اتحولت لدوشة غريبة ملهاش أي تفسير. كأن الأوضة اتملت ناس كتير جدا من كل الأغمار ولا كأننا في فرح وفجأة لقيتهم شالوا الشيزلونج وبقوا عمالين يرفعوه لفوق ويطوحوني وينزلوني كل ده وأنا مش شايفه حاجة أنا بس كنت سمعهم في الوقت ده أنا قمت قايمه بسرعة وفتحت باب الحمام على أساس يدي نوع من الإضاءة في الأوضة ورجعت قعدت على الشيزلونج وبرده الموضوع اتكرر تاني لدرجه اني وقعت من على الشيزلونج اكتر من مره، الوضع ده استمر لفتره طويله جدا وعلى الساعه 7 الصبح كنت سمعت اصوات طائم التمريض، وعلى الساعه 7 الصبح كنت سمعت ممرضات بره وهما بيتكلموا، وبعدها بداوا يدخلوا الاوضه بالفعل اتكتب خروج لاختي في اليوم ده وخرجنا وروحنا أنا ما جبتش أي سيرة عن اللي حصل ده لأي حد خالص وعدى بعد الوقعه دي حوالي تلت أيام وأنا وأختي الصغيرة كنا بيتين في بيت أختي اللي كانت تعبت أنا برضو كنت مصممة أني ما جبش سيرة لحاجة من اللي حصلت دي خالص لإني كنت متأكدة ما محدش هيصدقني ومش بعيد هيقولوا أني بتخيل أو بيتهيالي لي أو جرى المخي حاجة لكن واحنا قاعدين مع اختي بنرعاها وبنتكلم معاها لقيتها بتكلم اختي الصغيره وبتقول لها هو انت لما مشيتوا ومعاكم العيال لما كنتم في المستشفى انتوا رجعتم تاني؟ اختي الصغيره ردت عليها وقالت لها لا اختي المريضه قالت لها طب ازاي ده ده ده وانا نايمه حسيت ان في دوشه ماليه الجناح بطريقه رهيبه وحسيت ان في حد عمال يزق السرير وبيحركه من مكانه، فأنا قلت لنفسي يمكن العيال رجعوا. هنا أنا اتدخلت في الكلام وسألتها: انت بجد حسيتي بكده؟ قالت لي: أيوه. وكمان وقتها فتحت عينيا لقيتك ممدده على الشيزلونج وكنت شبه نايمه. والشيزلونج نفسه كان عمال يتشال ويتحط وبيترفع لفوق قوي وبعدين ينزل تاني، فأنا قلت أكيد أنا بخرف من تأثير البنج. أنا رديت عليها وقلت لها لا أنت ما كنتيش بتخرفي ولا حاجة أنا عشت كل اللي بتحكيه كل اللي بتحكي عليه ده أنا عشت بكل تفاصيله وأحاسيسه والكلام ده حصل فعلا أنا عارفة أنك مش هتقدر تنشر اسم المستشفى ده اللي موجود في القاهرة بس بجد بجد بحلفلك المستشفى المشهور ده مستشفى مسكون وبتحصل فيه حاجات أغرب من الخيال ودي طبعا كانت من أخطر المواقف اللي مريت بيها في حياتي القصة دي لأمينة من الجزائر وبتحكيها عن جوز أختها أمينة بتقول جوز أختي بيحكي الحكاية دي عن واحد من أصحابه بيقول صاحبي ده كان شخص عادي ما عندهوش اي مشاكل خالص لا نفسيا ولا جثمانيا كان محبوب من الكل كانوا كلهم مقيمين مع بعض في المدينة الجامعية طبعا وقت الفراغ والملل في المدن الجامعية شيء معروف والشباب بيحاولوا يلاقوا حاجات يعملوها علشان يعدوا الوقت فكان دايما جزء أختي وصاحبه ده مع بعض ما بيسيبوش بعض أبدا دايما موجودين هنا وهناك دايما مع بعض المهم في يوم من الايام وتحديدا وقت المغربيه بيقول جوز اختي انه كان في الاقامه الجامعيه وفجاه سمع صوت ارتطام شديد الصوت كان عالي جدا وبعدها بلحظات بسيطه كانت الشرطه وصلت للمكان علشان تتحقق من مصدر الصوت وقتها كان في اصوات سريخ واصوات جمهره الناس كانت عاليه جدا وملفته للنظر وكل المخيمين في المبنى خرجوا علشان يتحققوا من اللي بيحصل من هول الموقف الصدمة والكارثة كانت إنه اكتشف إن صاحبه ده رمى نفسه من الدور في المبنى طبعا هو وأصحابه كانوا مصدومين طب ليه هو يعمل كده؟ ده صاحبهم يعني ما كانش بيعاني من أي أمراض أو حتى من أي ضغوط نفسية كان شاب لطيف ومرح يعني ما فيش أي دافع يخليه ممكن يفكر في الانتحار المهم هم على طول نقلوه على المستشفى بيحاولوا ينقذوه والشرطة بدأت التحقيقات ووجهت لهم كل انواع الاسئله كان ضابط التحقيق بيحاول يوصل لكشف الغموض المحيط بالحادثه المريبه دي اما صاحبهم ده ففضل محجوز في المستشفى لمده سنه كامله كانوا ممنوعين وقتها من زيارته والكلام معاه الشاب ده الحمد لله سبحانه وتعالى كان محظوظ جدا انه ما ماتش نتيجه الحادثه دي لكنه تعرض لكسور خطيره وجسيمه في كل مكان في جسمه وكمان دخل في غيبوبه لفتره طويله جدا بعدها قضى وقت اطول في اعاده التاهيل ده كله طبعا بالاضافه للعلاج النفسي خصوصا وانه تعرض لنوع من الانهيار العصبي بعد ما فاق من الغيبوبه وحصل له نوع من الاكتئاب زي ما وضحت قبل كده مر عليه سنه كامله ممنوع من الزياره لكن بعد مرور سنه كان بدا يرجع لطبيعته شويه بشويه وبعد حوالي أكتر من سنة كانت المفاجأة إنه استعاد لياقته ورجع للجامعة وهنا كانت الصدمة للكل الناس كلها كانت بتسأل طب ليه حاول ينتحر؟ هو في النهاية قرر أنه هو يجاوب على السؤال وقال إن هو ما حاولش ينتحر وقال لهم أنتوا عارفيني كويس أنا أصلا شخص متزن ومؤمن ومستحيل أفكر في الإنتحار أبدا ومفيش أي منطق إني أعمل حاجة زي دي. لما ألح عليه جوز أختي وأصحابه في معرفة سر اللي حصل اليوم ده واللي حصل في الحادثة وسبب إن هو ينط من الشباك. هنا طلب منهم إنهم يقعدوا وإن هو هيحكي لهم على كل حاجة بالتفصيل. وبالفعل المجموعة كلها قعدت ومن ضمنهم كان جوز أختي اللي حكى للحكاية الحكاية. وهنا بدأ الصديق اللي حاول الإنتحار في الكلام وقال كان يوم عادي جدا زي كل الايام اللي قضيناها هنا في الاقامة الجامعية مفيش اي حاجة تميزه اللي حصل اني على وقت المغرب انا سبت اوضتي علشان اروح ادخل الحمام وبعدين رجعت وانا راجع قابلت واحد زميلي في الطرقة قعدنا اتكلمنا شوية وبعدها رحت على اوضتي وفتحت الباب ودخلت وهنا كان في انتظاري مفاجأة غريبة أنا ما كنتش عامل حسابها أبدا. لقيت واحدة ست جميلة جمال مش طبيعي، جمال خلاب، كانت عاملة زي العروسة اللي متزينة الفرحة لكنها كانت نايمة في سريري. كانت بجد جميلة جمال رهيب، أقدر أقول أجمل مخلوقة شفتها في حياتي كلها. عينيا ما شافتش أجمل من كده أبدا. وقتها أنا عرفت إنها مستحيل تكون إنسية، مستحيل يكون فيه بشر بالجمال ده أبدًا، دي من كتر بياضها تحسها بتضوي وبتنور الدنيا. الأوضة كانت منورة، كأن الشمس داخلة من الشباك ومنورة كل ركن فيها. هي كانت شيء عينيا ما شافتش زيه قبل كده أبدًا. فبيقول إنه من الصدمة لزق نفسه في الحيطة، وكان بيبص لها بذهول لأنه كان واضح إنها مش إنسان وكان متأكد تماماً إنها من الجن لكن الشيء اللي ما كانش قادر يعمله إنه يشيل عينيه من عليها ما كانش قادر يقاوم إنه يبصلها من كتر جمالها وروعتها بعدها فضل على الوضع ده لدقايق وهو بيتأمل جمالها البديع من نوعه وطبعاً كل أنواع السيناريوهات بتدور في دماغه ده شيء طبيعي طبعاً بالنسبة للبشر لكن وهو فعز اندماجه واستمتاعه بالمنظر الجميل اللي كان قدامه فجأة الكيان او الكائن اللي كان جميل اتحول في لحظة لكيان شكله قبيح ومقزز ومرعب بيقول ان الفتاة الجميلة البارعة الجمال فجأة تحولت لشيخ عجوز من قبحه حصل للشاب صدمة نفسية وعاطفية رهيبة كان شيخ ودانه كبيرة وطويلة وكمان مناخيره كانت معقوفه وعينيه داخله لجوه بشكل مخيف وكان بيضحك ضحك بصوت بيطلع ذبذبات بتخترق الدماغ بشكل بشع. الشاب بيقول من كتر قبحه مش لاقي كلام اوصفه بيه وصوته كان مخيف جدا لدرجه ان الشاب من كتر الصدمه مخ وقف تماما وما كانش بيفكر ونتيجه اللي شافه ده بيقول ما حسيتش بنفسي الا وانا بنط من الشباك علشان اهرب من غير ما اعمل حساب اني كان ممكن اموت لان مخي كان وقف تماما عن اي تفكير منطقي او عقلاني وحصل اللي حصل. بعد ما فاق بيقولوا انه فضل في حاله نفسيه سيئه للغايه وما كانش ينفع يتساب لوحده ابدا لدرجه انه حتى لما كان بيدخل دوره الميه كان لازم حد يكون مرافقه ومعه وفضل على الحال ده لمده سنه كامله لأنه كان بيخاف من خياله لأن اللي شافه كان أكبر من إن عقله يتقبله كانت صدمة رهيبة وده كان سر الفترة الطويلة اللي احتاجها علشان يتم تأهيله ويرجع يعيش حياته بشكل طبيعي لكنه بيقول أنا مش عارف سر الكيان ده إيه وهل ممكن يظهر لي تاني ولا هيظهر لحد تاني ولو ده هيحصل يا ترى هيكون مين اللي هيشوفه؟ أمينة من الجزائر دايماً بستمتع والأصدقاء كلنا بنستمتع بقصصك الحقيقية واللي بين سطورها بتكون الإثارة والغموض والرعب وكمان الحكمة أتمنى نخلي بالنا لو فعلاً حصل لنا سيناريو شبه ده يا ترى إيه اللي ممكن يحصل وهنتصرف إزاي أنا هستنى تعليقاتكم القصة دي بتحكيها لنا فضيلة من الجزائر. دي حادثة حصلت مع جد أمي من زمان جدا. عايز أقول لكم إنها حادثة مرعبة لكن بشكل غريب. كان جد أمي اسمه عامر، كان شاب كده بيحب المغامرة والخروج مع أصحابه، وكان دايما بيطلع معاهم الجبال والوديان علشان يصطادوا أو حتى يروحوا يتمشوا هناك. وما إن القرية الشغل فيها كان قليل في الفترة دي نتيجة ان الاستعمار كان بيستنزف الخيرات والاراضي فكانوا الشباب دايما بيحاولوا يتعلموا اي صنعة بانهم يتحركوا من مكان لمكان ويدوروا على الرزق فجد امي طلع مع صديق ليه كان اسمه سعد كان سعد شخص مرح واسمر كده شعره ناعم وطويل ودقن وشنب اسود مع حواجب متناسقة جدا كان جد امي دايما يقول ان سعد كان يشبه الهنود المهم مشيوا لمدة طويلة وفجأة حصلت عاصفة قوية وفي الوقت ده كانوا بعاد عن بيوتهم وقعدوا يجروا على أساس أنهم يلاقوا أي مكان يستخبوا فيه من البرد والمطر والرياح لكن للأسف المكان كان معزول فقرروا أنهم يفترقوا وكل واحد يروح في طريق ويحاولوا يلاقوا ملجأ وعلى كده افترقوا جد أمي مشى شوية وشاف جبل فقال أدور هناك يمكن ألاقي كهف أو أي مكان أدار فيه وبالفعل هناك لقى كهف لما لقى الكهف قرر انه يرجع ويدور على صاحبه سعد وقعد ينادي بكل قوه ما بيجيش اي رد العاصفه كانت بتزيد فعامر قال مفيش داعي ادور في العاصفه دي من غير فايده واضح ان سعد ممكن يكون لقى مكان يتدارى فيه من العاصفه انا كمان هروح استخبى وبعد ما العاصفه تهدى يبقى يحلها الحلال دخل عامر للكهف وفضل اليوم ده والليلة كلها مستخبي. لما طلع الفجر والعاصفة كانت عدت، طلع وقرر إن هو يبدأ يدور على سعد من جديد. وفضل يدور من وقت طلوع الفجر لحد تقريبا وقت العصر، وهو بيدور وبيلف لكنه ما كانش شايف أي أثر لسعد. بعدها قعد يفكر هعمل إيه؟ فطلع فوق الجبل وشرب مية وقعد شوية، وبعدين جه على باله طب ما أنا أنادي بصوتي أكيد ممكن يسمعني لو هو في مكان مش شايفني ولا أنا شايفه، لو هيسمعني هيجي على طول. فقعد نادي وينادي وينادي، وبعدها تعب وقال خلاص هروح أرتاح، وبعدين أبقى أدور عليه لما أقوم. عامر قال أنا بما إني فوق الجبل ومجال الرؤية هنا أفضل، فالفرصة إن أنا أشوفه هتكون فرصة كويسة. وفضل قاعد في مكانه لحد العصر. بعدها لاحظ من بعيد ان في طيور بتلف حوالين مكان بعيد شويه فقال له نفسه طب لما اروح اشوف لعل وعسى يمكن الاقي ميه او الاقي ناس اسالهم وهو ماشي فضل برضه ينادي يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد في اللحظه دي سمع صوت من بعيد بيقول أنا هنا, انا هنا انا هنا وقف عامر وركز علشان يعرف مصدر الصوت واخيرا لقاه كان في مكان او حفره زي ما تكون بير قديم وكان سعد وقع فيها وصوته كان غريب فساله عامر انت بخير سعد رد عليه وقال له طلعني من هنا الله يحفظك ما تسيبنيش هنا ده انا رجلي اتكسرت ومش عارف اتحرك عامر فكر بسرعه راح جاب غصن كبير من اغصان الشجر ونزله وقال له امسك فيه كويس وانا هسحبك لفوق وفعلا نجحت الفكره وسحبه وطلعه لما طلع قعد واول حاجه عملها سعد انه شرب ميه كتير لكن عامر كانت اتصدم من شكل سعد لان كل جنب وشه اليمين كان لونه ابيض حواجبه ودقنه وشنبه وشعره كل شيء كان ابيض في ابيض عامر اتصدم وقعد يقول له مالك وايه اللي حصل لك في الليله دي خلاك تشيب بالشكل ده هنا سعد صوته بدا يرتعش وهو بيحكي وقال له أنا لما سبتك مشيت ما كنتش شايف من قوة الرياح والتراب وورق الشجر اللي كان بيطير في كل حتة، ومع الشتاء الموضوع كان بقى صعب أوي. أنا كنت ناوي أرجع لك وقلت أدور عليك وأشوف أنت مشيت منين، فطلعت فوق ربوة من تراب، وقعدت أركز يمكن أشوفك هنا أو هناك، وفي اللحظة دي رجلي اتزحلقت بفعل المطر على التراب اللي بقى عبارة عن وحلة وطين وفجأة لقيتني وقعت في البير ده ورجلي كسرت واغمى عليا بعد فتره صوت الرعد الجامد صحاني من النوم وبدات اركز واشوف انا فين وايه اللي بيحصل حواليا المكان كان ضلمه ودافي ورطب كنت حاسس بفزع جوايا من الموقف كله لكن اكتر حاجه كانت مخوفاني كانت وجع رجلي المكسوره انا حاولت اقوم علشان اطلع معرفتش واتحشرت في البير وكل مره كان الرعد والبرق بيضرب كنت ابص في ناحيه من المكان بحاول استكشف انا فين وهل في مجال الاقي مكان او حاجه اتعلق بيها علشان اطلع فكنت بلاقي كله اسود في اسود ومفيش غير الضلمه وفي مره وانا ببص لفيت براسي ناحيه اليمين مع نور البرق الخاطف شفت عين كبيرة جدا كانت مواجهة ليا انا اتجمدت في مكاني وبقيت بحاول على قد ما اقدر ما اتحركش لحد ما المطر والرعد بطل لكن في الكم مرة اللي قدرت اشوف فيهم كنت فهمت ان ده تعبان رهيب وان انا وقعت في وكره وان دي حية خطيرة بس الغريب واللي ما كنتش فاهمه ان على جلدها ما كانش فيه حراشف، لأ، كان فيه شعر. أنا حسيت إني إتجمدت في مكاني، وبالرغم من إن نظرة الحية ما كانتش بتوحي لي بإن في أي نوع من الغضب أو النية إنها تهاجمني، إلا إني كنت ميت في جلدي، وفي كل حركة كانت بتحصل، كنت بقول دي هي هتقطم راسي بقطمة واحدة من فكها، سبحان ربنا. اللي صبرني على الوضع اللي كنت فيه وبرغم الوجع والخوف انا كنت بف... انا كنت بفقد الوعي لفتره وارجع اصحى لحد ما طلع الفجر ولاحظت ان كل لما النور بتاع النهار كان بيقوى كان الرعب بيزيد والخوف بيقوى لاني كنت بلاحظ تفاصيل بشاعه الكائن ده في الاخر انا كنت وصلت لمرحله الياس من اني هقدر اهرب من هنا وهي فضلت طول الوقت ده بتبصلي من غير حتى ما ترمش لكن من لحظه لما نور النهار بدا يدخل لاحظت انها بتتراجع لورا وانها بتلف وشها علشان تبعد عن النور وغمضت عينيها وكانها نامت انا لما سمعت صوتك خفت اندهلك احسن الحيه تفوق ويمكن تهاجمني أنا كنت بصارع الخوف والألم والبرد ولما سمعتك حاولت أكلمك لكن صوتي ضعيف من كتر الخوف وشوية شوية طلع صوتي والحمد لله سمعتني وربنا نجاني أكيد الخوف اللي أنا حسيت بيه هو السبب في الشيب اللي حصل لي ده سعد عاصر الأفعى المعروفة عند سكان الجزائر بالطامة الطامة دي مش تعبان دي جن عظيم كان على شكل حية. بيقولوا إنها بتعيش في الأماكن المهجورة أو الأماكن اللي فيها حيز كبير ليها من غير ما تكون ظاهرة للبشر. وفي التراث الجزائري هتقرأ أساطير كتيرة أوي عن الطامة. قصة سعد اتحولت لحكاية بتحكيها الأجيال لبعضها، لكن أنا سعيدة إن اللي عاصر الحكاية دي كان جد أمي عامر. أنا بشكر فضيلة على القصة الرائعة وبفكر كل الأصدقاء إن فضيلة بعتت لي مجموعة تانية من التجارب الحقيقية المرعبة جدا اللي هحكيها في الحلقات اللي جاية قصة رعب مبعوتة من تونس وبالتحديد بعتتها لنا كريمة تعالوا نسمع كريمة هتحكي لنا إزاي ممكن الجن يدخل للإنسان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي قصتي ابتدت من حوالي شهر لما كنت بتفرج على اليوتيوب عادي واتواصل مع أصدقائي على ماسنجر. الواقعه اللي صنعت القصة حصلت في اللحظة اللي قبلت فيها طلب صداقة من شخص كان غريب أنا ما أنا مين؟ أنا كريمة أنا كريمة من تونس ومسؤولة في جروب من جروبات الرعب على الفيسبوك من غير ما طول عليك اسمح لي أحكي لك القصة أنا لما انتبهت إن في طلب صداقة اترددت كتير في الأول وبعدين قبلت لاني متعوده اقبل طلبات صداقه مش للصداقه والتواصل لكن للاستفسار عن مشاكل او بوستات للجروب والشخص ده بعت لي على اساس يستفسر على بوست يخصه هو سؤاله كان كالاتي انتوا ليه رفضتوا تنزيل البوست اللي انا بعته انا استنيت شويه وما ردتش على طول مع اني عارفه مين اللي رفض وبدات اكتب علشان ارد عليه وكان ردي انا ما مين اللي رفض تنزيل البوست واصلا انت بعتت ايه قال لي أنا بعدت قصة فرديت عليه وقلت له هشوف الموضوع ده وقفلنا على كده أنا حب أوضح أن اللي حصل حصل على كذا مرحلة فعلشان كده لما هحكي القصة هحكي تطور الأحداث مرحلة مرحلة المرحلة الأولى ودي مرحلة عادية عند معظم الناس لأنها بتبتدي بالسلام وبعدين دخول في كلام ملوش لازمة وبعدين قلت كمان خلاص الرجل ده مستحيل هيحاول يكلمني تاني بعد ما قفلنا لكن التفكير خني لانه في ليلتها لقيته باعت لي كذا رساله ممزوجه بالكلام الجميل والمؤدب، الصراحه كنت برد عليه من باب الاحترام وكلامه الراقي، حتى في يوم اتجرأ وطلب مني اسمعه صوتي. قلت معلش الراجل ده محترم ومفيش مشكله لو اتكلمنا. المهم انا مش هدخل معاك في تفاصيل الكلام وانا بسمع كلامه كان كل تركيزي في اللي هو بيقوله، لان كان في كلام متناقض. أنا مش درس علم نفس لكن عندي من الثقافة والقدرة إني أعرف الشخص مظبوط ولا لأ صحيح كان راقي ومهذب وإسلوبه في الكلام كان في مستوى رائع أنا كنت ذكية في حاجة واحدة بس إني استدركته علشان أعرف هو غرضه إيه مني وهنا ننقل للمرحلة التانية في الأسبوع اللي بعده وإحنا لسه بنتواصل أنا سألته سؤال مهم إنت ليه اخترتني من كل الناس اللي في الجروب جوابه كان سريع من غير تفكير كأنه كان مستنيني أسأله السؤال ده وقال لي لأنك الوحيدة اللي قريتي ما بين السطور وفهمتيني مش زي الناس اللي بتعلق بكلمة شكرا وبس أنا فكرت شوية ورميت له الطعم وكان الطعم هو الجملة اللي له دي لما قلت له أنا ممكن أريد بين سطورك لإن عندي الحسة السادسة وبعرف أميز كويس الأشخاص ودورهم في حياتي وكمان أعرف أقرب بين السطور وخصوصا لغة العيون كان سؤالي ليه هو لي أنت مين وليه اخترتني أنا بالذات جوابه كان سريع كأنه محضر الجواب واستناني أفتح له باب النقاش أنا ما انصدمتش من جوابه بس انتم أكيد هتتصدموا جوابه كان بص يا كريمة بغض النظر عن شغلي وطبيعته أنا ليا شغلانة تانية مع ناس كتير، أنا بستعين بالجن والخدام لإخراج والكشف عن الكنوز، وده بعمله بالقرآن وبأعمال بطلة أخرى، وقال لي لكن الحمد لله أنا تبت وطريقي رسمتها للعبادة يمكن ربي يغفر لي ذنوبي. أنا ما ردتش بسرعة عليه لأن الجملة الأخيرة اللي بيتمنى فيها المغفرة ما دخلتش دماغي. لانه هو كمان رمالي طعم علشان يعرف رد فعلي فانا استنيت شويه علشان اعرف اجاوب وسالته يعني انت بكلامك ده بتستعين باحبابك بس قول لي انا ايه بقى علاقتي بكل ده رد وقال لانهم اختاروكي انت وبعدين قال لي ممكن اسالك سؤال قلت له ايوه اتفضل قال لي هل في مره من المرات كلمك في منامك قط او حتى شفتيه قلت له لا ابدا رد عليا وقال لي انت غاليه انت جوهره انت حالة نادره وقال لي كمان من فضلك ممكن ابعت احبابي يجيبوا اوصافك لكن ارجوك ارجوك ما تكذبيش عليا لو انا صح او غلط في وصف ليكي جاوبيني بصراحه انا دب فيا حماس وكمان التحدي عدى وقت قصير وبعت لي رساله بيقول لي فيها انا راح اوصفك انت شعرك طويل اسود غرابي نازل على كتفك وعنيك واسعة وسودة وانت قصيرة مش طويلة وقال لي من فضلك ردي من غير كذب انا ضحكت جدا ساعتها وقلت له انت كل اللي قلته ملوش اي علاقة بشكلي لا من قريب ولا من بعيد لقيته بيرد رد سريع وحاد وقال لي مستحيل ازاي احبابي غلطوا في وصفك اكيد اللي فيكي اقوى رديت عليه اللي فيه ازاي يعني رد علي وقال انت قوية جدا ومحصنة ومستحيل اوصلك وقال لي انا محتاجك تكوني جنبي ومستعد اني اجي تونس واخدك معايا لبلدي ونتجوز وتشتغلي معايا انت جوهرة غالية مستحيل هستغنى عنها هنا هتبدأ المرحلة الثالثة واللي حصل فيها احداث مدهشة ومرعبة وكانت كافية عشان له حظر من مسنجر وأحذفه من حياتي بالكامل أنا قبل ما أتكلم معاه هو كان بيشتكي من رفضنا البوستاته في الجروب وقال لي الظاهر إن الأسياد مش راضين عليا يا كريمة تحب لك القصة ولا هتعملي رفض تلقائي حرام بجد وبتمنى ما تعمليش الرفض التلقائي وده يبقى كرم منك لما أنا حظرته هو زعل جدا وما حاولش يرسلني من حساب تاني لكنه نزل آخر قصة ليه بصراحة وبكل صراحة كانت قصة في قمة الإبداع والوصف وكانت القصة الأخيرة اللي كان بعتهالي، لي وأنا أول واحدة كنت قريتها فأنا قلت له القصة جميلة لو تتفضل وتعدل فيها شوية وتحذف عدد معين من الجمل وبعد كده نزلها على الجروب وبعد ما قلت له كده حذرته مباشرة لإني زهقت منه من كلامه وعالمه الخيال اللي هو عايش فيه هو لما لاحظ أني حضرته نزل بوستين البوست الأول وصفني فيه بالأفعى الحسناء اللي بتقتل بالسن والبوست الثاني نعتني فيه بالغبية المهم يومين مروا عليا عادي مفيش جديد وهو كان بطل تنزيل قصص وبطل يتواصل معايا بأي شكل من الأشكال واختفى فجأة زي ما ظهر فجأة أما اليوم الثالث كان أصعب يوم أو أرعب مساء شفته في حياتي أنا من طبيعتي بنام العصر وكان عندي قطتي القط ده كان بينام عندي أنا بس ودايماً بينام فوق ظهري أو على رجليه المهم أنا ما كنتش لسه نمت لكن كنت مجهزة نفسي على وضعية النوم دايماً بحب أحط إيدي تحت بطني وانام ساعتها حسيت بالقطة ماشية على رجليه لحد ما وصلت لظهري أنا افتكرت القط بتاعي لكن هو بسرعة اتحول لكائن على شكل بشر مسكني من رجليه لحد راسي، أنا الصراحة خفت وما قدرتش أعمل أي حاجة، حبيت أزقه لكني ما قدرتش. اتشجعت شوية وقدرت أقرأ اللي قدرت أقرأه من القرآن الكريم وباعلى صوتي قعدت أقول له اذهب يا شيطان اذهب يا شيطان لكن ما نزلش. أنا كنت في حالة حرجة، كنت في شلل تام لحد ما حسيت بطاقة وقوة تانية خالص خارجة مني أو بمعنى تاني صحيت جوايا القوة دي ورميته على الارض ووقفت، لكني كنت حاسة بنفسي جوه غلاف أو كائن تاني صحى جوايا فجأة، وحسيت إن الكائن اللي جوايا ده جالي علشان يحميني وينجدني من الكائن أو الجن ده. مرت ثواني كأنهم كانوا بيتحاوروا، لكن أنا كان محجوب عني إني أشوف حاجة، كنت حاسة بحرارة زايدة وأنا جوه الكائن ده، لكن سمعت حاجة واحدة بس. سمعت خطوات جزمة زي صوت الجزم الكلاسيكية اللي بتعمل صوت أو حوافر زي بتاع حصان أنا ما قدرتش أميز كويس عشان الأصوات تشابهت بعدها بثواني أنا رجعت لحالتي الطبيعية كنت عرقانة جداً وسامع نبضات قلبي لكن ما اخبيش عليكم حسيت بالأمان والقوة خصوصاً لما كنت داخل الغلاف أو جوة الكائن ده بعد الموقف اللي حصل لمباشرةً افتكرت كلام الراجل المتصل اللي قال لي انتي صعبه وصلك والله حسيت بسعاده ومن يومها لحد النهارده وانا بخير والراجل المتصل اختفى من الجروب ومن حياتي في النهايه انا حابه اوجه نصيحه مني ليكم مش اي طلب صداقه من اي شخص غريب تقبلوها ممكن تكون وراها هدف او فخ ليكم لغرض ما لغرض ما في قلوبهم الميته أو المسكونة